السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم معكم زياد هذه أستاذ آلة العود والعلوم الموسيقية والغناء العربي من بغداد تحياتي لكم ورحب بكم أجمل ترحيب وياكم نستمر بالدروس الموسيقية وعيد بسبب أنه كثير من الناس يسألون على طريقة تعلم العود والدروس المهمة اللي هي حقيقة أنه توالم المتعلم في بدايته واللي يريد يقوي العزف مالته وطريقه التمرين وطريقه التعلم، اول قضيه احنا لازم ناخذ الاوتار اللي هي الموجوده بالعود و ثم الاصابع نلاحظ قدامكم يعني مثلا عندنا سلم عجم راح ناخذه بالطريق ان شاء الله نبدي بيها من جديد مثل عندنا هنا هذا دو اصبع ثالث ري مي فا سي دا دو سي لا مي دو قبل البدايه قبل ما نبدي بالاصابع احنا لازم نعرف انه ناخذ تمارين الريشه بالمدرسه العراقيه اللي هي تختلف عن بقيه المدارس اللي هي ريشتها بالتمرين نازل صاعد نازل نازل فلازم مسكة اليد راح تكون قريبة في هذه تكون هنا وتبدي بالأصابع اللي هي راح نعطيكم إياها يعني إن شاء الله فتكون عندنا هذا دو, دو. بعدين راح تشتغلها في قضية التمرين لازم انت في بدايتك تخليها في بالك انه طريقة التمرين راح تكون هي في بدايتها هي الريشة لاحظ هذه مسكة الريشة وتكون طريقتها طريقة اللي هي في بدايه التمرين مالتك ولازم انت تعرف ثلاثه تحفظ قاعده ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين اربعه والاخير شيء مطلق يعني ثلاثه اصبع الثالث دو ثم ري مطلق ثم اثنين مي ثم ثلاثه فا ثم صال مطلق ثم لا اصبع ثاني ثم سي اصبع رابع ثم دو مطلق طريقة الريشة اللي قلت لكم بيها بالبداية إنه نازل صاعد نازل نازل ناخذ الطريقة هاي الطريقة المدرسة العراق ناخذ الطريقة المصرية اللي هي بالريشة هي تكون عندك صاعد نازل فقط يعني دوري ما انه استبعدتوا من هذا الدرس البسيط اللي راح نبدي بيها بالدروس ان شاء الله نفهمكم بيها وتحياتي لكم واتمنى انه تشتركون وانتظر استفساراتكم وملاحظاتكم ولا تنسون اشتراك بالدورات الموسيقية ورقم الواتساب موجود في الصفحة وموجود ايضا في جوة او تحت فيديو اليوتيوب واني حاضر في الاشتراك بالاونلايج او ذهاب الى بيت الطالب الاونلاين هي ثمن محاضرات مدة المحاضرة في المحاضرات شهرياً مدة المحاضرة ساعة والذهاب البيت هي ست محاضرات مدتها ساعتين المحاضرة ود ساعتين ممكن أكثر تحياتي لكم ومع السلامة السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.